Мене звуть Марко. Я живу рівню планета Земля. Мені тут дуже подобається, але мені дуже прикро, що люди смітять і забруднюють планету. Не робіть так, будь ласка. Люди трюють себе, бують пивою, дуже себе. Але навіщо ж отрувати всю планету? Вона ж не тільки наша, вона для дітей, для звірят і для рослин. Не вбивайте її! Річка, ось Люди постійно кидають сміття і лаються бруту. А це ж для, для риб, для качок і для оландатри. Я хочу перебирати сміття, Ти можеш мені? Потрібно зовсім небагато. Перерятувати планету. Починемо з свого місця.